Привіт всім! Сьогодні у нас з вами заміна повітряного фільтра автомобіля Volkswagen Turan. Для цього нам потрібно зняти кришку, підкрутивши шість коротких і два довгих шурупи. Отож, задача у нас визначена, приступаємо до практичного її вирішення. Всього вісім шурупів і фільтр на волі. Це, напевно, найлегша заміна фільтра, яка існує на автомобілі. Отож, беремося за шурупи, які нам потрібно відкрутити. Після чого ми беремося за кришку фільтра і тянемо її до верху. Під нею у всій красі яскравим кольором для нас засіяє повітряний фільтр. Але так сіяти може лише новий фільтр, старий же фільтр. Покритий шаром пилу буде значно сіріший і брудніший. Корпус фільтра являє собою цілу батарею тоненьких фільтруючих секцій, які з'єднані між собою. І вся ця батарея увінчена гумовою прокладкою, яка має бути зверху, коли ви будете вставляти фільтр в його корпус на автомобілі. Але я вам рекомендую спочатку почистити нішу для фільтра ганчіркою, щіткою, пилососом для того, щоб видалити залишки сміття та бруду. І вже після цього ми можемо розміщувати фільтр на його території все самій ніші. А тоді вже можна буде проконтролювати посадку ущільнюючої гумової прокладки в корпусі самого фільтра. Якщо у вас автомобіль далеко не новий, у вас може бути таке, що десь з'їлася різьба в нішах, під шурупи, кришки, фільтра. Але цьому легко зарадити, використавши відрізки пластмасових хомутиків, пластмасових стяжок. Відрізаний шматочок можна взяти вдвічі і тоді вже помістити в нішу. Для прикладу я взяв ось такий от пластмасовий хомутик. Відрізавши певну частину цього хомутика, складаємо її вдвічі, а потім вже поміщаємо от в нішу під шуруп. Коли з цим завданням вже впоралися, залишається накрити корпус фільтра кришкою. Ну, звичайно ж, потім таки прикрутити її шурупами. Ну, і, звичайно, не забуваємо, що всіх шурупів, прикручених нами, має бути 8. Закрутивши останній шуруп кришки повітряного фільтра, можна вважати роботу на сьогодні завершеною. Залишається побажати фільтру надійної та якісної роботи, а нам здоров'я та уникнення негативних ситуацій на дорогах. Всім дякую, до нових зустрічей!